Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról résztvevőket is. Én Farkas Névet vagyok, a PPH egyik vezetője. Én Farkas Tibor vagyok, a PPH egyik vezetője. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogság specialista a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Ő az egyik leges, legelismertebb mesterkocs, személyiség és képességfejlesztő szakember. 1984 óta Budapesten él családjával, feleségével Mariannál, kiegyensúlyozott, boldog családi élete van. Két fiú gyermeket neveltek fel. 1987 óta foglalkozik emberekkel. 91-től szervez embereket, és azóta van saját szervezési csapata. 93-tól vezet embereket.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 A vezetőnk több, több különleges médiumi képességgel rendelkezik, többek között kapcsolatot, kapcsolatot tart az égiekkel. Küldetése, az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy el, bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni vezetőnket, Szedlacsik Miklós Mesterkulcs, hogy jöjjön és tartsa meg a képzést. nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket pont rákérdeztem volna hogy mindenki jól hall, jól lát te gondolatolvasó vagy tudnél? na nézzük akkor hogy igazából mivel is foglalkozunk, jó? mit csinálunk? coach képzéseik vannak, mi az hogy coach hogy a sportban látsz ilyet hogy kiírják hogy coach, hogy ki az edzője tehát mi az edző feladata kihozni valakiből a legjobbat és a legtöbbet ugye nem sportban vagyunk edzők hanem ha valakinek van valamilyen gondja, baja, problémája és hozzánk fordul akkor tudunk neki segíteni abban hogy rájöjjön a problémája okára és a megoldásra is és ezt nem direkt módon szoktuk csinálni hanem rávezetéssel Csináljuk ezt. tehát mi nem abban segítünk hogy megoldjuk a problémáját hanem tudunk javaslatot adni neki méghozzá biztos javaslatot arra vonatkozóan hogy hogy oldja meg a gondját, baját, búját, bánatát de ez azt jelenti hogy ha akarja ő megoldja ha meg mégis úgy gondolja hogy szívesen él a problémájával együtt tehát akkor az az ő személyes dolga tehát a coach szakma az nem egy régi keletű szakma az gyakorlatilag Magyarországon 2013 környékétől foglalkozunk mi az coach képzéssel és 2013 előtt kezdték el ezt tanítani az embereknek legalábbis itt Magyarországon de hivatalosan Magyarországon 2013-tól lett ez hivatalosan szakma jó de mivel ez nem olyan szakma hogy hogy mit tudom én rosszul csinálod akkor az illető belehalhat ezért ugye egy kicsit lazább ennek az oktatási folyamata, mint az olyan szakmákban, ahol mint mondjuk amit én tanultam annak idején, hogyha rosszul szereljük össze az autót, mondjuk kiesik mellett közben a kereke és az ember éppen 130-al száguldozik, akkor tudni, hogy ott valaki ott marad. Jó, tehát ugye a coach tehát tud segíteni az embereknek de ugye mit csinálunk itt mi a kócsképzéssel? olyan tudáshoz juttatjuk az embereket hogy a képességeiket kiválóan tudják használni gyakorlási lehetőséget adunk ahhoz hogy a képességek az emberekben kifejlődjenek és az embernek van tudása és gyakorlata akkor az élethelyzeteit helyesen tudja majd kezelni, a problémáit meg tudja előzni, a problémáit meg tudja oldani, célokat meg tud valósítani, és ezekben tud másoknak is segítségére lenni. Azon kívül érti az ember és az élet működését, sőt, ugye képes arra, hogy lelkileg fejlődjön, tehát a szellemi és a lelki fejlődésre, és ha az ember képes ilyen dolgokra tehát érti az élet és az ember működését képes arra hogy hogy lelkileg illetve szellemileg fejlődjön akkor hát mi fog történni? hát ugye van nekünk egy hatalmas küldetésünk, egy olyan küldetés ami hát ami a történelemben még nem volt mióta az írott történelmünkben nem volt tehát ennek az emberiségnek az életében még nem volt ilyen formájú küldetés az azt jelenti hogy nekünk az a dolgunk hogy minél több embert olyan szintre fejlesszünk, hogy képes legyen kikerülni abból a fajta életből amiben az emberiség most van milyen életből? és akkor mindjárt majd ugye jobban megértitek hogy miről is van szó tehát ugye kérdés is lenne hogy gondold végig hogy melyik a jobb neked hogy az általános olyan tanítása alapján gondolkodni ami azt mondja, hogy egy életünk és egy halálunk van ami annyit jelent, hogy a halálunk utána semmi lesz, tehát semmi, megszűnik tehát az ember halálával megszűnik minden hát ugye tudjátok, hogy az emberiség az nem így működött, hogy ezt gondolta, hogy ez így van ez a újkori társadalom Csökevénye, hogy próbálták főleg az elmúlt száz év csökeménye hogy próbálták az embereket rávenni arra hogy elfelejtsék azt a fajta filozófiát hogy az emberi lélek halhatatlan és ezáltal ugye olyan fajta tanítások láttak napvilágot hogy hát ez nem így van mert ez nem bizonyított már ugye akik visszajöttek a halálból azok ugye beszámoltak arról hogy utána mi történt főleg azóta mióta ugye lehet olyat csinálni hogy visszahozni akár egy embert a halálból tehát bizonyítékok vannak hogy az ember ha meghal most gondolj bele, ha a halál utána semmi következne, akkor hogy jön vissza? Nem? Hát akkor akik meghaltak valaha és újraélesztették, akkor az ember nem lehetne újraéleszteni. Világos ez? De valahogy gondoljátok végig, ezre miért nem gondolnak az emberek? Hm? Hát akkor hogy lehet újraéleszteni valakit, ha már meghalt, nem? tehát az azt jelenti, hogy nem halt meg, nem? tehát abban az értelemben, amit a halálon értünk, nem jött létre oké? Okay? tehát ami azt jelenti, hogy bement egy létközi állapotba és a létközi állapotból visszahozták ebbe az életébe tehát nem halt meg de mégis ugye megállapították, hogy meghalt hiszen nem dobogat tovább a szíve, érted? tehát magyarul meghalt tehát hogyha halál után az emberek bekerülnének a semmibe, akkor nem tudnának visszajönni mert meghaltak, világos ez? de ugye ezt miért nem gondolják végig az emberek hát gondold végig hogy hány ezer embert hoztak már vissza vagy jött vissza a halálból érted? és ők a bizonyítékok, hogy a halál után volt valami, még akkor is ha nem emlékezett rá hogy mi történt, de akkor is visszajött valami tehát vissza úgy tudsz jönni valahonnan, hogyha oda mentél, nem? ha nem tudsz oda menni, tehát ha bezárjuk az összes ajtót és nem tudsz kimenni, akkor nem tudsz az udvaron lenni, nem? és ha ha kinyitjuk az ajtót és kimész az udvarra és nyitva marad az ajtó akkor vissza tudsz jönni, nem? teljesen logikus tehát ami azt jelenti hogy csak úgy tudsz visszajönni az udvarról hogyha oda elmentél érted? úgy nem tudsz visszajönni az udvarról hogy ki se mentél, nem? logikus ami azt jelenti hogy ez nem feltevés Bizonyított tény. De akkor miért nem beszélnek erről? valahogy erre nem gondolnak az emberek. Hogy a halálból, akik visszajöttek, azok oda valahova kerültek. Világos? Ha semmibe kerültek volna, onnan nem lehet visszajönni. Semmiből nincs visszajövetel. Világos ez? Oké? Okay. Na most akkor nézzük tovább ezt a dolgot hát gondold végig hogy neked melyik a jobb az a filozófia hogyha meghalsz akkor semmibe kerülsz ami ugye a hazugság hát miért hazudják ezt az embereknek nagyon egyszerű tehát gondolkoz. miért hazudják ezt az embereknek hogyha meghalsz ha semmibe kerülsz tehát magyarul hogy egy életed van egy halálod vannak ilyen nóták is amik dalok amelyik ezt meg meg versek meg mindenféle érted meg leírások ahol ezt tanítják az embereknek szándékosan vagy tudatlanul mindegy hogy egy életem egy halálom miért? hát nagyon egyszerű mert ha egy életed egy halálod van akkor ebben az életben kell mindent megélned, nem? akkor gyorsan halmozni kell az élvezeteket és minél gyorsabban halmozni kell az élvezeteket mert különben nem élünk meg bizonyos dolgokat, nem? A logikus, na most a halmoz, tehát az élvezetek halmozása véletlenül nem kerül pénzbe. Hm? Csak úgy kérdezem. Hát kevés olyan dolgot tudsz mondani, olyan élvezetet, ami nem kerül pénzbe, nem? Lehet, hogy férfiként azt mondom, de hát azt mondod, hogy van egy feleségem. Nem? Aha, az kerül a legtöbbe <gül> ugye uraim, egyetértünk szóval li, lényeg az, hogy, hogy hát ez pénzbe kerül az élvezet, pénzbe kerül, érted? és ugye miért kell, hogy pénzbe kerüljenek a dolgok? tehát miért kell, hogy minél többet költsünk? hát mert fogyasztó, hogy társadalom van és a fogyasztói társadalomnak meg ugye az a lényeg, hogy profit, profit, profit, profit tehát minél több profit folyjon be, tehát minél több profitra tegyenek szert, minél több haszonra tegyenek szert a haszon által meg minél több vagyonra tegyenek szert, ez a lényeg oké? Okay? tehát ugye azt tudjátok, bár ezt tudjátok, már ezt is megpróbálják megkérdőjelezni, hogy tehát nem lehet olyan hogy mindenki gazdagodjon olyan nem lehet tehát olyan nem lehet tehát ha nagy mértékben gazdagodik bizonyos réteg akkor egy másik rétegnek el kell szegényedni sajnos ez azt kellene megérteni hogy törvényszerű tehát ez törvényszerű tehát az annyit jelent hogy nincs végtelen mennyiségű anyagi Java ennek a bolygónak, érted? Tehát az azt jelenti, hogy ha az bizonyos emberek kezükbe kaparítják, akkor másoknak kevesebb jut. Ennyi. És ezáltal, ugye, hogyha ők a bizonyos, azok az emberek, akiknek a legfontosabb a profit, a profit, tehát a fogyasztói társadalom működtetői azon az elven működnek, hogyha ők minél gazdagabbak akkor az emberek annál szegényebbek lesznek de miért jó ha szegények lesznek az emberek? mert egy gazdagot nem tudsz rabszolgává tenni csak egy szegényt, érted? egy, egy jó módon csak úgy tudsz gazd, ö, rabszolgává tenni hogyha erőszakkal teszed ezt meg, megnézed a szolgák azok soha nem a jómódúak voltak a szolgák azok mindig a szegények voltak világos ez? és hogyha minél több a szegény, annál több a szolga és akkor ráadásul, ugye mondhatják azt, de hát az igazán gazdagok a földön az körülbelül olyan tízezer emberen belül van tízezer emberen belül az igazán gazdagok azok akik jó móduak az a száz százaléknak a három százaléka tehát százból három ember tehát akkor ugye mondjuk a 8 milliárdnál a három az Ugye 800 millió, a 10%, akkor a 3% az 240 millió, ha jól számolom. 240 millió jó módú van a világban. Ez nem kevés, ha megnézed. Ugye erre törekednek az emberek. De ez mindig úgy működött, hogy ahogy ez a 3% gazdagodik, a többiek úgy szegényednek és ráadásul, hogy ebből a három ugye az egyharmad az, tehát egy százalék, amelynek nagyobb a vagyona, mint a másik két százaléknak. Tehát akkor az azt jelenti, hogy sokkal jobban élnek, és abból, abból az egy százalékból van az a kb. tízezer ember, aki meg ilyen ultra jó na most ha a bolygóhoz képest ezeket a dolgokat megnézzük akkor ugye ha van egy olyan törekvés hogy egyesek minél gazdagabbak legyenek akkor van egy olyan törekvés is, ez, ez nem kérdés érted? hanem ez tény hogy van olyan törekvés is hogy viszont a többiek szegényedjenek el és ugye miért kellene elszegényedni az embereknek még egyszer mondom hogy szolgák lessenek, de ennyi szolgára nincs szükség hát most gondold végig hogy ha megnézzük azt a 3%-ot a 3%-nak átlagosan ugye azt mondja, hogy a 97 százalék a 97-ben a három azt mondja, megvan 33-szor durván tehát nincs szükségük 33 szolgára érted? nincsen hát akkor mennyi szolgára van szükségük ugye egy embernek mert itt most nem családokról beszélek hanem per főről beszélek tehát ami azt jelenti mondjuk egy háromfős gazdag család esetén akkor ez, ez 99 szolga, hát minek annyi szolga egy háromfős családnak? érted? tehát ez nem így működik, tehát nem kell ennyi szolga hanem ez, ez azt jelenti hogy átlagosan egy személyre két-három szolga érted? tehát két-három szolga, a többire meg nincs szükség, Ez nem én mondom ők <gül> oké? Okay. és akkor mi, mi, mi lesz a sok emberre? Hm? azt már a fantáziádra bízom jó? oké? Okay. gyönyörű törekvéseket látsz, vagy láthatsz oké? Okay. elnevezhetik azt katasztrófánnak Elnevezhetik azt, mit tudom, én, természeti csapásoknak, elnevezhetik azt betegségeknek, járványoknak, vagy akárminek. Érted? Ez, én úgy tudom, mint izedeli az embereket. Vagy te nem úgy tudod? Ezek mind. Mióta a világ a világ. Ami azt jelenti, hogy gondold végig milyen technikai fejlő, fejlettség van, ahol ugye bizony, bizonyítottan tudnak befolyásolni dolgokat, például a klímát, nem azt amit a házban a lakásban működik tudod, hanem a bolygó klímáját Vagy például mondjuk egy országnakban, hogy mennyi eső essen, vagy ne essen. Akármilyen hihetetlen ezeket már tudják befolyásolni. Tehát magyarul az ember elkezdett Istent játszani. És ugye bebizonyított tény, hogy az előző emberiségek is tudták befolyásolni az időjárást. Oké. Okay? És az új emberiségek számára, azok az előző emberiségből maradt egyének, akik tudták befolyásolni az időjárást, tudod mire, mire? Minek hívták a következő emberiség emberei? Istennek. Hát még egyszer mondom, az előző emberiségből maradtak olyanok, akik az időjárást tudták befolyásolni, és a következő emberiség emberei Istennek gondolták őket. Okay. most eljutottunk oda hogy azok akik befolyásolják az időjárást emberek, nyilván nem a gondolatukkal befolyásolják hanem a technikával azokat már nem tekintjük isteneknek mert emberek ugyanolyan emberek mint mi vagyunk, érted? De mégis olyan technikai eszközök vannak, amivel már lehet befolyásolni az időjárást. És lehet befolyásolni azt, hogy hol legyen mondjuk földrengés. Tehát vannak olyan szeizmikus készülékek fent a világűrben, amelyik adott helyen, ami földrengés tud előidézni. Érted? Na most ugye azt mondják, hogy cunami. Aha, a, például a japán cunami, azt az ember idézte elő. Oké, tehát fukushima beszélek. Nem véletlenül, hanem szándékos módon. Oké? Na most, ami azt jelenti, hogy az ember arra a technikai fejlődéshez jutott, vagy fejlődésre jutott, hogy azokat, amik ilyen rossz hírek vannak, hogy klíma, változás, meg fokozott betegségek, meg vírushelyzet, meg ilyenek, az nem a véletlen műve. Ha valaki azt gondolja, hogy a véletlen műve, akkor valami nagyon múlt század közepet él és akkor azt mondja most nekem, hogy magában, hogy kikéri magának, mert ő mobiltelefont használ, meg stb. De hát nézd már utána a dolgokhoz, vagy dolgoknak, hogy mondjuk már 30 évvel ezelőtt milyen technikák voltak. Na most gondold végig, ha 30 évvel ezelőtt már milyen technikák voltak, akkor most milyenek vannak? És nem tudom, tudjátok-e hogy a technika fejlődése az exponenciális. Tehát most három év alatt annyit fejlődik a technika, mint előtte harminc éven keresztül. Érted? És tíz év alatt képes akkorát fejlődni a technika, az elmúlt tíz év fejlődése, nagyobb technikai fejlődés volt, mint amit ezer év alatt produkált az emberiség. Érted? és akkor most miről beszélsz? Hogy, hogy, hogy nincsenek ilyen dolgok? miről? miről? hát nem vagy tisztában azzal hogy milyen technikai fejlődés van és milyen gyorsuló technikai fejlődés a világban bár az ember szellemi fejlődéssel legyne olyan fe gyors mint a technikai fejlődés mert avval többre mennénk sokkal többre Tehát ez azt jelenti, hogy a technikai fejlődés révén bármi olyan dolgot, ami akár elképzelhetetlen számodra, létre tudnak hozni. Bármit. Bármi olyan, amit esetleg a cifikben láttál, a fantasztikus filmekben láttál, akár meg tudják valósítani. Érted? De az azt jelenti, hogy úgy megvalósítani, hogy, hogy az érzékelhető legyen az emberek számára. Tehát már meg tudják csinálni. Na most, de csak gondolj, gondoljatok végig, hogy, hogy ez megint lehet azt mondani, hogy ez a fantázia szüleményei. Aha, igen. És amikor például emberek azt látták és erről beszámoltak hogy bizonyos esetekben olyan technikai eszközök működtek közre ami számukra felfoghatatlan volt például a II. világháborút követően érted? mikor mondjuk az antartisz jege alatt keresték a német bázisokat és nem a németek által irányítottan <gül> volt ilyen technológia mert a németek által irányítottan lett volna akkor a szövetségesek nem páholták volna el németországot, hanem olyan technológia ami nem a földhöz kötött na most gondold végig ha már a második világháborút követően az amerikai hadói flotta, flotta azt mondja úgy menekült az antarktisztól, érted? Hogy, hogy gyakorlatilag szinte megtizedelték a flottát, érted? de szó szerint megtizedelték és érted? alig bírt elmenekülni a flotta most onnantól kezdve gondold végig, hogyha ilyen technológiával van a Földön, akkor az nem juthatott emberi kézbe. Vagy nem lehet, hogy esetleg azok a lények, akik ilyen technológiát működtettek, átadtak már abból az emberiségnek. Hol élsz? Hol élsz? Érted? És most nem abból a szempontból értékel, hogy jó vagy rossz földön kívüliekről van szó, érted? És nem abból. Ugye beszámolók elmondták, hogy a Kurszki csatában, a tank csata, ott is olyan földön kívüli, tehát olyan fajta... Ö, Jár, járművek pattogtak a, a tankok fölött, érted, De amik meghatározták a Kurszki csata kimenetelét. szemtanuk állítása volt, akik ott részt vettek a Kurszki csatába. És gyakorlatilag megfordították az oroszok javára a Kurszki csatát. mi közelnek az emberek emberekhez semmi és a gól az a technológia, ha bármikor olyan technológiát adtak át az ember számára amit akartak oké? Okay. tehát gondold végig hogy attól hogy te valamiről nem tudsz, hát gondol, most láttam például egy film részletet ahol Arról volt szó, hogy 2019 és egy 80-as készült film. 80-as évekbe készítették. És hogy 2019-ben már ugye hogy fogunk közlekedni, hogy nem autóval. <gül> és ahhoz képest itt döcögünk az autókkal, gondold végig. Tehát már akkor azt képzelték el, hogy milyen technológia lesz. és ahhoz képest látszatra hol van. Hát ugye én elég értek az autókhoz, mert, mert ugye tanult szakmám, és foglalkoztam is vele, és egyébként meg letettem anno annak idején a mestervizsgát is, és az autók azok úgy önmagában nem távolodtak el tőlem. És hát már olyan technológia volt akkor, amikor én tanultam, amit még be se vezettek. Most se. Érted? Olyan technológiát tanultunk, ami azt jelenti, hogy be se vezették. Azóta se. Már akkor tanultuk azt, hogy az autók úgy vannak megcsinálva, hogy nem az a technológiával gyártják le az első szériát, mint amivel amit, ö, ö, vel rendelkeznek. Ezért ugye szépen fokozatosan ilyen facelitbe, ilyen fejlesztésbe kiadják a technológiákat, hogy többször el lehessen adni ugyanazt a típust. Érted? Azért, hogy többször el lehessen adni ugyanazt a típust. És az a technológia, amivel kiadnak egy új szériás autót, az sehol nincs ahhoz képest, amivel a technológia rendelkezik sehol tehát magyarul azt amit a lakosság lát technológia az sehol nincs az, ahhoz képest ami ténylegesen van és akkor az emberek áltatják magukat avval kapcsolatban hogy, hogy hát elhiszik azt hogy ó hát a klímaváltozás miatt mekkora változásokat kell létrehozni hát basszus kulcs a klímaváltozás nagy részét nem mi ugye átlagemberek okozzuk és nem a mi életmódunk okozza a klímaváltozást hanem ők szándékosan egyes országokban túl sok esőt csinálnak másik országokban meg ezáltal nincs eső érted? és szárasságban akkor miről beszélünk? tehát ha megnézitek párhuzamosan azzal hogy mit tudom én melegednek országok mások, más országokban meg annyi eső van hogy hogy egyszerűen állandóan ár, árvíz dúl. tehát egy olyan világban élünk ahol az embereket egy ilyen hát ö, olyan mint hogyha egy virtuális képet adnának számukra és Mondhatjuk azt, hogy szinte szó szerint, mert ahogy mutatják, az nem a tényleges valóság. Tehát a média az abszolút nem a tényleges valóságot mutatja, szinte semmilyen szinten. És az emberek azt hiszik, hogy az a valóság, de hogy valóság? -e? Hát most gondolj bele, egy ismerősöm révén már a 90-es években hallottam a kémtechnológiáról, hogy milyen kémteli technológia volt már a 90-es években. Na most az még most sem szemmel látható, érted? Na most ahhoz képest meg gondold végig, érted 30 év? Akkor most milyen kémtechnológia technológia van? 30 év elteltével. És igazából a kémtechnológia az mikor indult? Hát a 30-as évektől. Tehát most gondolj bele, 60 év alatt a kémtechnológia hova fejlődött? Ugye a 90-es évekig, és az elmúlt 30 évben többet fejlődött jóval, mint előtte 60 éven keresztül. Világos ez? Hát a fejlődés az mindig exponenciális és nem lineális Világos ez? soha nem lineális, mindig exponenciális tehát egy olyan világban élünk ahol elhitetnek az emberekkel dolgokat és mivel az embereket megtanították arra hogy ne gondolkodjanak ezért azt hiszik amit látnak és ugye ráadásul beléjük is nevelték azt hogy, hogy sokan mondják hogy hiszem ha látom nem? és szó szerint azt hiszik amit látnak na most nézzünk, menjünk egy kicsit vissza, jó? tehát ugye melyik a jobb neked? az hogy azt gondolod és azt hiszed, mert a gondolataid alapján hiszel azt hiszed hogy egy életed és egy halálod van és utána a nagy semmi van és soha többé semmi, vagy azt hiszed ami a bebizonyított tény és amit az emberiség évezredeken keresztül hitt hogy ez a jelenlegi életet csak egy átmenet, de most az a kérdés hogy mi közt átmenet? egy következő hasonló élet közt vagy egy előző és egy következő hasonló élet közt átmenet vagy pedig átmenet egy magasabb szintű létforma között na ez a kérdés hm? közt átmenet és ez nem mástól függ ez tőled függ hogy átmenet két illetve igen két olyan élet közt ami most vagy hogy ez a harmadik, két olyan élet közt, ami volt és lesz, és ami hasonlít egymáshoz, vagy egy olyan átmenet, ami ettől a fajta élettől egy teljesen eltérő. Mi a hasonló az életek között? Hát az előző életben is, amikor egy úgynevezett reinkarnációs folyamatban benn van az ember, ugye az azt jelenti, hogy előző élet, halál, létközi állapot, létközi állapotból a lélek újra születik, tehát itt a létközi állapot az mindig a, lét, a lélekre vonatkozik, bezárják egy testbe, utána meghal, majd megint kilép a testből a halálával bekerül egy létközi állapotba, a létközi állapotban létközi állapot végével ugye megint bekerül egy újabb testbe előtte természetesen törlik a tudását, az előző életének a tudását és akkor ezt így folytatja akár évezredeken keresztül és akkor megnézed ezt a fajta életet, így lehet jókat szenvedni, persze öröm is van ha az ember jól csinálja az életét, nem? persze, hogy van, természetesen de benne van a szenvedés de egy biztos hogy ebben a létformában egyet -egy soha nem kapsz meg tehát bármit élvezhetsz, bármit szerethetsz de szabad sose leszel mert Ebben a létformában nem lehet megélni a szabadságot. Tudod miért? Mert be vagy zárva a testedbe. És nem tudom én valahogy gyerekkoromtól. Volt egy olyan film, ha visszaemlékeztek, még emlékszem rá, gondolj, milyen nyomot hagyott, fekete-fehérbe láttam. Az volt a neve, hogy faljáró. A film címe. Faljáró tehát ami azt jelenti hogy át tudod menni a falon érted? tehát fogta és átment a falon és még emlékszem arra hogy úgy vette észre hogy így nyúlt oda a falhoz és akkor átment a keze a falon és csodálkozott na mindegy az a címe egy francia film hogy faljáró mondom fekete ment és, és akkor mondtam hogy milyen jó lenne egy ilyen tehát, nekem az kell, érted? tehát nekem az kell hogy ne tudjanak falak közé tenni, érted? te nem gondoltál sose ilyenre? nem gondoltál arra hogy, hogy korlátozva vagy azzal hogy nem oda mész ahova akarsz nem akkor amikor akarsz, érted? sőt milyen jó lenne azzal menni hasonlóképpen akivel akarunk, nem? Te nem gondolkodtál jelen? Na most miért ezt meg tudod csinálni? Hű, tudod megcsinálni? Hát ebben a létformában, amikor a lélek be van zárva egy zárt térbe, amit úgy hívunk, hogy test, és a test, az, mivel a test az anyag az anyag az anyagon nem tud átmenni. Érted? Hát ha csak nem az légnemű, persze, mert a légnemű anyag is. De ugye egy tömör anyagon az anyag nem tud átmenni hát a folyékonyan is küzködve megy át mikor ugye át akar menni a légnem azon át tud menni, na most ehhez hogy a, az anyagon át tudjunk menni ahhoz nem kéne rendelkezni anyaggal tehát az energia nézd meg mondjuk a rádióhullámokat képesek a rádióhullámok átmenni az anyagon tehát a rádióullámok könnyebben áthatolnak az anyagon mint mi anyaggal rendelkező emberek és gondold, gondold végig hogy mennyivel könnyebb lenne, mennyivel másabb lenne az életed hogyha nem lennél korlátozva tehát ami azt jelenti hogy a szabadság az nem adatik meg az embereknek ezen a bolygón gondold végig hogy egy dolog ezen a bolygón nem adatik meg bármit meg tud szerezni de tényleges szabadságot nem és senki ezen a bolygón aki ember az nem tudja megvalósítani a tényleges szabadságot érthető ez? senki vagyis ez azt jelenti hogy ha valakinek egy kicsit nagyobb a szabadság igénye és nem nyomták el ezt a szabadságigényt és ott motoszkál benne az a fajta létforma ami esetleg a sok-sok reinkarnáció során már teljesen kiveszett érted? mert ha valaki sok-sok reinkarnációt megélt akkor kiveszed belőle az, és az a természetes, hogy egy testben van. És kiveszed belőle az, hogy ebben a testben nem tudok szabad lenni. Érted? És, és az nekem nem elégséges, hogy én a hátra lévő életeimet, nem életemet, életeimet, ilyen körülmények között, töltsem el, érted? hogy nem tudok szabad lenni tehát nem tudok oda menni ahova én akarok, akkor amikor én akarok és akár azzal akivel én akarok tehát hány olyan embert ismersz ugye emberként hány olyan embert ismersz aki egyik pillanatról a másikra a föld bármely pontján tud lenni Nincsenek ilyen emberek. Na most gondold végig, volt egy másik film, tudod ahol. Hú Marian hogy hívják azt a filmet ahol egyik pillanatra a másikra máshol tudtak lenni, és kergették őket. Hipervándor, Hipervándor igen. Hipervándor, köszönöm szépen. nos szóval hát amikor én azt a filmet láttam akkor ilyen nosztalgiát éreztem, érted? az iránt hogy jó, hát ez teljesen fantázia kérdés. Hogy, hogy az ember egy olyan életet éljen, hogy egyik pillanatban itt van, vagy ott van, vagy amott van, érted? Hát nyilván céllal nem, mert céltalanul ott lenni, vagy itt lenni, minek? Tehát mindig célnal. Na most gondold végig, tehát ugye bennem van egy olyan fajta érzés, hogy volt is mindig, hogy onnantól, hogy láttam ezt a kisgyerekkoromban ez a faljáró című filmet ugye amióta megszülettem gyakorlatilag nézhettem tévét <gül> sajnos vagy hála istennek nem tudom mert ugye nagybabámnak volt és ugye mivel nagybabámnál voltam a legtöbbet ezért ugye ott működött a tévé és lényeg az hogy hogy ugye miért tehát az a kérdés hogy egy az, hogy mennyire sikerült elérni a reinkarnációkkal, hogy az ember teljes egészében elveszítse azt az igényét vagy érzését, érted, hogy, hogy ezáltal, hogy ebbe a testbe be van zárva, nem szabad. Mert aki mondom sok reinkarnációt megélt, az biztos, hogy ezzel gondban van. Neki az a természetes, hogy testbe van? De akkor egy tényleg nézd meg ilyen filmeket, ahol az ember kicsit más formában is tudna létezni. És akkor nézzük, nézzük tovább. Hát mit csinálunk itt a Földön? Tehát miért kell ezt a reinkarnációs folyamatot végigcsinálni? Miért nem csinálják végig azok a lények, akik a világegyetemben vannak, és akikhez képest mi nagyon kevesen vagyunk. Tehát ez a 8 milliárd ember, amelyik csinálja ezt a reinkarnációs folyamatot most, aki itt van ezen a bolygón, ez elenyésző ahhoz képest, amennyi értelmes lény van a világegyetemben. És nekik miért nem kell reinkarnációs folyamatot csinálni? Hát akkor gondolkozzunk csak egy kicsit, hogy gondolkozzunk. Hát nagyon logikus, ha végig gondolja az ember. Ugye kétféle dolgot tud végig gondolni. Vagy az, hogy börtönbolygó. Nem. Vagy az, hogy iskolabolygó. Nem. A más nem. Nincs harmadik. Vagy börtönbolygó, vagy iskolabolygó. Na most a börtönbolygó, ugye vannak olyan börtönök, főleg a börtönöknek olyan szárnya, ahol az életfogytigósok vannak, oké? Okay? ez azt jelenti hogy olyan bűncselekményeket követtek el hogy életfogytiglanra ítélték őket és azokat nem rakják be olyanokhoz akik mit tudom én mondjuk két év múlva szabadulnak, nyilvánvaló tehát hát most szerinted most mi van? most életfogytig az azt jelenti hogy nincs kilépés belőle és csak reinkarnáció, reinkarnáció, ez az életfogytiglan tehát magyarul ameddig a lelked létezik ami azt jelenti hogy örök mert a lélek örök akkor örök ki ez a dolgot hogy reinkarnáció és ez volt öröktől fogva hogy reinkarnáció tehát magyarul akkor ez egy börtönbolygó lenne? hát nem mert nem azt érzi az ember, ez nem egy börtönbolygó, hanem azt érzi az ember, hogy egy iskola bolygó én nem érzem, én tudom, <gül> oké, okay, hogy ez egy iskola bolygó de az iskola, az mit jelent? hogy az iskolából ki lehet lépni? nem? ha elvégezte az ember a feladatát, figyeld, hogyha valaki bekerül az általános iskolába 7 évesen és 7 évesen elvégzi a 8 általánost. Egy év alatt. Akkor kiárta egy év alatt a 8 általánost? Ugye ezt tudod? Hát a másik, amelyik meg megbukik, az lehet, hogy jár 16 vagy 18 éves koráig. Nem tudom most mennyi az iskola kötelezettség, mert régen 14 volt, utána 16 lett, mert lehet, hogy 18, meg fene tudja követni ezeket a sok változásokat. Érted? Meg nem is biztos, hogy kell. De lényeg az, hogy gondod végig, hogy akkor neki, ameddig az iskola kötelezettség van, ha megbukik, akkor is tanulnia kell. Na most ez nem hasonlít egy kicsit a reinkarnációhoz? Hát ha megbuktunk, az életünk végéig megbukunk, akkor osztályt ismétlünk. Nem? Gondod végig? Hát akkor nem jobb lenne az, hogy minél hamarabb lehet tenni a... A nyolc osztályt érted? És ha megterti az ember, akkor mondjuk egy év alatt letenni a nyolc osztályt, vagy átvitt értelemben, így a hozzuk ide ezt a dolgot, akkor egy élet során kikerülni ebből a reinkarnációs folyamatból? Nem jobb lenne? Hm? És akkor hova kerül az ember? Mert ugye akkor tűzhet ki célt, hogyha tudja az micsoda de amiről az ember nem tudja hogy az micsoda azt mondja hogy érdekel engem ez a dolog hát ugye van egy olyan fenti létforma ami a teremtő akaratán alapul milyen teremtő? az öreg teremtő, nem jehova meg ilyesmi, érted? hanem a, a teremtők teremtője, érted? A, a, az öregisten, a Isten, az Isten től ered ami azt jelenti hogy a lelkeket meg kell tanítani arra hogy ne forduljanak szembe vele és tegyék a dolgukat oké? Okay? Mert, mert sajnos hogyha ezt nem tanítják meg a lelkeknek akkor előfordul hogy szembe fordulnak vele és előfordul hogy nem teszik a dolgokat dolgukat mi a léleknek a feladata mi a dolga a teremtés a teremtés a lélek dolga a teremtés ugye remélem aki hallgat engem a tisztában van azzal hogy van a lelke remélem ami annyit jelent hogy akkor gondold végig, mivel van a lelked, a lélek dolga a teremtés és akkor érdemes mindenkinek egy kicsit végig gondolni, hogy hogy áll a teremtés terén érted? tehát hogy vajon csinálod-e ezt a feladatot? és milyen apropóból csinálod? Muszájból, szükségből, vagy küldetés tudatból, vagy akár kötelesség tudatból. Mert ugye a küldetés tudat, kötelesség tudat az kézen, kéz a kézbe jár, vagy kézen fogva jár. melyikből csinálod? hát hogyha mondjuk szükségből vagy kényszerből csinálod hát akkor valamit tegyél hogy az ne így legyen oké? Okay? hogyha az ember tudja azt hogy mi várhat rá akkor lehet hogy egy kicsit átgondolja Jövőjét. Ugye két dolog van, ami az emberre várhat. Egy, hogy benne maradsz ebbe a kerékbe Ez a kerék ez a reinkarnációs folyamat. Magyarul nem tanulsz az életedből, elköveted a hibákat, nem javítod ki a hibákat. Utána rád vár a következő élet, hátha a következő életedben kiavítod a hibákat, megtanulod azt, amit meg kell tanulni, és akkor hát, ha kikerülhetsz ebből, vagy csinálod ezt ugyanúgy tovább, de akkor szabad soha nem leszel, tehát a szabadság valódi értelmében soha nem leszel szabad, most gondold végig, hogy mennyire sikerült az embereknek a szabadság igényét elvenni, gondold végig na most akkor nézzük tovább mi van egy másik alternatívaként? tehát a fenti világ úgy működik hogy ugye a teremtő akaratából akik a teremtő mellett állnak mert sajnos vannak olyan lények akik nem a teremtő mellett állnak akik a teremtő mellett állnak azok úgy élhetik az életüket, hogy lét, tehát olyan teremtésekben veszne, vehetnek majd részt nyilván, hogyha meg lesz hozzá a kellő tudásuk vagy már akár meg is van a kellő tudásuk, csak nem tudnak róla majd mindjárt elmondom, hogy hogyan hát lényeg az, hogy részt vehetnek olyan dolgoknak a létrehozásában amiről azt gondoljuk, meg azt tanultuk, hogy az magától jött létre mint például úgy hívnak hogy bolygó vagy például úgy hívnak hogy nap vagy például úgy hívnak hogy naprendszer vagy például úgy hívnak hogy galaxis és a galaxison belül a naprendszerek és a naprendszereken belül a bolygók és a bolygókon belül azt ami azt, ami azt a bolygó célját szolgálja oké? Okay? és akkor az ember ilyen nem az ember, a lelkünk ilyenekbe részt tud venni, vagy akár olyanokban részt tud venni mint például azok a lények akik nem akarnak fejlődni, emberi lények akik nem akarnak fejlődni és maradni akarnak a reinkarnációs folyamatban mondjuk angyali szerepben az életüket irányítgatni, segíteni, hogy, hogy azt, azt éljék meg, amit nekik meg kell élniük az előző életi hibázások miatt és akkor, mit tudom én, angyalként létrehozol majd olyan helyzeteket hogy megtörténjenek olyan események, ami által mondjuk egy ember, aki a reinkarnációs folyamatban benne van, megéljen bizonyos élethelyzeteket, amiből hátha megtanulja a megoldásokat. Tehát ugye itt kezdődik az angyali létforma, és, és ha nézzük tovább, odáig fejeződik be az angyali létforma, hogy egy angyal képes arra, hogy az angyaloknak meghatározza, hogy milyen galaxist hozzon létre. Oké? Okay. De ez lehet, hogy így furcsán hangzik, de akkor is így van. Érted? Na most onnantól kezdve, ha hát hogy működik egy angyal? Tehát itt angyalokat nem nagyon látják az emberek szabad szemmel, mert az angyalnak nincs teste de hozzá tud jutni testhez, hogy? hát úgy, hogy léteznek olyan angyalok itt a Földön, akik fölvettek egy emberi testet, amit nem emberek hoztak létre, csak úgy mondanám ami pont úgy néz ki mint egy ember, lejön, lehozzák azt a testet, hát sajnos a test leszállításához lesz Hordozó eszközre van szükség, mert az anyag, az csak hordozó ezzel szállítható. A lélek, az hordozó eszköz nélkül közlekedik, illetve tud közlekedni, ha ez a lélekért. Lejön, lehozzák a testet, lejön a lélek, és utána belép a testbe, elvégzi a dolgát, Bizonyos idő alatt az lehet rövidebb vagy hosszabb időtartam. Majd fogja, és elviszik a testet, és az illető lélek az itt hagyja ezt a feladatot, már befejezte a feladatát. Na most ez azt jelenti, hogy a lelkeknek a szükségük van, akkor van testük, tehát kapnak testet, de nem egy csecsemő testet most gondold végig szegény szerencsétlen lelked, meg mindnyájunk lelked beszületett egy tehetetlen testbe na az mekkora kiszolgáltatottság volt és mekkora rabság gondold végig és hogy élte túl a lelked? úgy élte túl hogy mielőtt beköltözött volna abba a testbe és mielőtt egyáltalán lejött volna a földre előtte kitörölték az összes tudását mert különben nem tudta volna elviselni azt a rabságot amit a csecsebő test eredményez világos ez? úgy tudta elviselni hogy nulla tudással illetve nem mondanám hogy nulla tudással mert ott jött le a lelked, amikor megfogantál és akkor azt tudták előre, nem érdekes pedig ugye a szüleid azt gondolták, hogy ez nem biztos, hogy előre tervezett volt, hogy te pont akkor fogansz, érted? és ők mégis a fentiek tudták, hogy te akkor fogsz foganni és abban a pillanatban, mint megfogantál, már is leküldték a lelkedet és addigra ki volt törölve a tudás nem érdekes? Na, akkor gondold végig hogy milyen technikával áll szembe a fentiek milyen tudással rendelkeznek <gül> oké? Okay. és akkor szépen ugye az embernek az a dolga az lenne itt a dolga a földön hogy egy olyan iskolát járjon ki ahol az ember képes erre amit van leírva, szeretetben, békében és boldogságban együttműködve élni erre a tudásra kellene hozzá, vagy ehhez a tudáshoz kellene hozzájutni és az azt jelenti hogy kérdezem én a PPN kívül hány szervezetet tudsz? ahol hozzá tudnak juttatni ahhoz a tudáshoz hogy képes legyenek az emberek, nem egyesek, hanem aki erre nyitott, szeretetben, békében és boldogságban együttműködve élő tudáshoz hozzájutni. Tehát, hogy erre képes legyen. De ez tudás kell. Ez nem megy magától. Ha menne magától, akkor már így élnél. Világos ez? Tehát ezt meg kell az embernek tanulnia. És nem csak meg kell tanulnia, be kell gyakorolnia és erre lenne az aranykor, hogy begyakorold, érted? előtte még ki tudod próbálgatni, lehet próbálkozni, de inkább azt mondom, hogy kísérletezni mert ugye miért csak kísérlet? mert most a bolygó tele van elnyomókkal minden ötödik ember a bolygón elnyomó, és abból az ötből minden ötödik nagyon elnyomó Tehát mondhatjuk azt, hogy az emberek, tehát százból azt mondja, hogy hogy van az öt, az 20 százalék, annak a, az 4 százalék. Tehát százból négy ember nagyon elnyomó, tehát nagyon intenzív elnyomó. És addig, míg, míg az ember elnyomói környezetben tanul, amikor elnyomást kap, akkor elveszíti a tudását. Legalábbis a legtöbb ember. A túlnyomó többség. Elveszíti a tudását. És ha az ember elveszíti a tudását, mikor elnyomást kap, akkor visszazökken addig, amíg vissza nem nyeri a hangulatát, tehát meg nem szűnik az elnyomás, addig ott van azon a, abban a fázisban, hogy nem tudja használni a tudását. Hiába tanult tehát igazán az az időszak lesz az ember fejlődésére amit úgy nevezünk, hogy aranykor mert addigra az elnyomók eltűnnek a földről nem általunk, a fentiek által ugyanúgy, ahogy a fentiek miatt születtek ide az emberek ugyanúgy a fentiek intézik azt is el hogy innen eltávozzanak halál formájában természetesen és most ha megnézed mintha halálesetek száma megszaporodott volna és én ezt mondtam már előre lassan évtizedek óta mondom hogy meg fog szaporodni és eljött ez az időszak hogy egyre szaporodik a halálesetek száma ami annyit jelent hogy egyszerűen fogják és kivonják azokat akiket ki kell vonni de még sajnos ehhez szükség van még az elnyomókra hogy az emberek eldöntsék hogy mit akarnak érted? hogy eldöntsék azt hogy Nekik jó így, ahogy van, várják, hogy visszaálljon minden ugyanúgy, ahogy volt, vagy fejlődjenek. Mert két út van, vagy nem csinálunk semmit, vagy fejlődünk. És akik a fejlődést választják, azok eljuthatnak könnyedén ugye a 2035-re, a bolygón meg kell valósulnia az aranykornak, és meg is fog valósulni. És ez egy rossz hír egyébként az elnyomóknak, mert nem kell, hogy az emberek pusztítsák egymást. Még az se kell, hogy a vírus pusztítsa az embereket. Hát emberek eddig is meghaltak úgy, hogy nem volt se vírus, se gyilkosság, és mégis fogta, és egyik pillanatra, a másikra meghalt. És figyeljetek szavamra, jó? hogy egyre több olyan halálesetet fogtok látni, hogy az illetők egyik pillanatra, a másikra kivonják az élő sorából. Oké? Persze lesznek sokan olyanok, akik valameddig szenvedni fognak, mert az egy szép halál, hogyha valaki... Mit tudom, elalszik, az nem ébred föl. <gül> Vagy hirtel, mit tudom, ide kap, már el is ment. Érted? Ez viszonylag szép halál. De sokan nem így fognak meghalni, hanem még előtte egy kicsit kisebb, nagyobb mértékben szenvedni. Hát nyilván attól függően, hogy az illető mit követett el. Milyen olyan dolgai vannak, ami miatt szenvednie kell? Oké? Okay. Illetve voltak nem kell feltétlenül kell lenni hogy vannak bőven elég hogy voltak tehát ki mit tett? De most mérlegeled az életedet, mindent helyre hoztál az életedben már mindent amit nem kellett volna megtenned rendbe raktál hát pedig meg kellene csinálni és tudás nélkül hogy működik ez tehát elindult 2026 egy olyan mérföldkő, ahol nagy szabású kiválasztódás történik. Persze ez ugye tovább megy 2035-ig, de elsősorban 2026. Tehát itt a következő öt év, ugye, amiben vagyunk már az első, már itt van. Hát ez látjátok, hogy szó szerint kiválasztódás. És akkor itt az embernek nagyon kell gondolkodni, hogy mi az a helyes, vagy mi az a helytelen, amit tesz hát most gondoljátok végig, hogy emberek várják vissza ugyanazt, ami már, ami már elmúlt a múltat várják, hogy minden visszaáll abba a formába, ami volt de erre csak annyit mondanék, hogy hogy várja az az ember, hogy visszaálljon a múlt aki mondjuk beoltatta magát, mert ő már nem olyan, mint volt érted? mert azok esetleg várhatnák akik nem oltatták be magukat, de akik beoltatták magukat azok már nem olyanok mint előtte voltak, hogy érted? Hát beraktak egy olyan valamit amiről azt se tudjuk mit raktak be nem? ők se tudják akik beoltatták, tehát benne van egy olyan valami ami nem természetes dolog aminek nem kéne ott lenni oké? Okay? tehát ő már nem tud olyan lenni, mert előtte ez nem volt benne tehát az ő számukra már nem olyan lesz a világ, semmi szín alatt tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy érdemes gondolkodni, jó? és érdemes úgy élni az életét az embernek, hogy előtte mielőtt cselekszik vagy döntést hoz, kicsit gondolkodjon és ugye mi a gondolkodás? nagyon egyszerű, mérlegelés, az ember mérlegel, tehát mérlegel tesz dolgokat, latolgat, fontolgat ezt jelenti a gondolkodás és a legtöbb ember nem gondolkodik, Már mint elment volna az esze, annak mint a süsük lennének érted? biztos láttál embereket akik egyszerűen csak azért mert a többi és akkor ő is nem? és akkor mint a csűrhe vagy a birkák vagy én nem is tudom hogy mondjuk érted? Mint ha valakinek a nyakában lenne egy kolomp és akkor ők megkövetnék szó szerint értitek? tehát vagy nem ezt látjátok? vagy én rosszul látom? Tehát nekünk az a küldetésünk, hogy egy magasabb létformába kerülhessenek az emberek. A magasabb létformát hogy lehet elérni? Mutatom. Ezzel lehet elérni. Tehát az ember egy lelki fejlődésen keresztül halad felfele, és a küldetés szintje eredményezi, tehát a hatodik küldetés szint eredményezi az aranykorba jutást, és az aranykorba jutáskor tudjuk megtapasztalni azokat a dolgokat, megtanulni azokat a dolgokat, ami ahhoz kell, hogy egy magasabb létformába kerülhessünk, egy szabad létformába kerülhessünk. Ez a lényeg, hogy egy, egy magasabb létforma az a szabad létforma tehát feljutni a szabad létformába, És gondoljátok végig, hogy ez egy olyan dolog, hogy megválthatod a jegyedet idéző ebbe a jegyet, megválthatod a jegyedet arra, hogy egy magasabb létformába kerülhess és mivel tudja az ember megváltani a jegyét? nem pénzzel, bár pénz is kell hozzá, tudással, érted? a tudás az nem ingyen van tehát a tudás az nem szükség, érted? az nem szükség a tudás az nem is kényszer, a tudás az választás ahol az emberek választhatják a tudást, megválaszthatják a tudatlanságot és rajta áll a döntés, érted? hogy választhatod a tudást és választhatod a tudatlanságot és az aranykort el lehet érni már simán bárkinek, aki oda bejut a magasabb létformába kerülést. Most gondold végig, a történelm során ilyen még nem volt. Tehát olyan még nem volt, hogy tömegek juthassanak fel egy magasabb létformába. Az emberiség még egy olyan, nem volt még egy olyan szervezet, amely azon dolgozott volna, mióta ez az emberiség van, hogy az emberek egy magasabb létformába kerüljenek. Nem volt. Mi vagyunk az elsők eddig a történet során. Elég szép küldetés, nem? És gyakorlatilag csak annyit valósítunk meg, ami az ember küldetése itt a bolygón. Mert az embernek az a küldetése, hogy magasabb létformába kerüljön. Csak mint mondtam, sokan ezt a reinkarnáció, a rengeteg reinkarnációnak köszönhetően azt az érzést, hogy valamit nem stimmel ebben a leszületésekkel, és valahogy nem vagyok igazán szabad, és valahogy én erre en, en, én mást éltem meg valahogy nem ezt, ezt valahogy elnyomta ez a rengeteg reinkarnáció. És akkor épít az ideje, hogy fölnyisd a szemedet arra vonatkozóan, hogy, hogy ez csak egy átmenet, ahol vagyunk. Érted? És egy sokkal szebb világba tudunk bejutni. Ahol sokkal értelmesebb dolgokat tudunk csinálni, mint amit most csinálunk. Persze ez is jó, hogy amit most csinálunk, de annál sokkal nagyobb teremtést inkább úgy mondom, nem értelmesebb hanem teremtőbb dolgot tudunk létrehozni, de akkor is, ha megnézzük az emberiség történelmében hát megválthatod magadat, érted? tehát megválthatod saját magadat és segíthetsz másoknak abban, hogy megváltsák saját magukat tehát megváltsák a, a menet, meneti együket a magasabb létformába, érted? Köszönöm szépen a figyelmeteket! Ha bármi kérdésed van, akkor ugye majd a házi gazdák elmondják, hogy mit csinálj. Találkozunk szerdán, addig is mindenkinek sok siker, szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönjük Szedlacsik Miklósnak ezt a fantasztikus előadást, képzést. <gül> Mindig fantasztikus, minden alkalommal. Civil foglalkozáson gyógyszertári asszisztensként dolgozom. Porcsalmáról jöttem szabolcs már berek megyéből férjemmel. Két kisgyermekünk van. Azért kezdtem itt tanulni a Nyílt Akadémiánál, mert uh, ugye nagyon-nagyon sok, uh, sok könyvet, uh, spirituális könyvet olvastunk, uh, egyik -egy el is mentünk, de ugye sehol, akár, akár uh, mivel próbálkoztunk, sehol uh, nem uh, tapasztaltunk uh, ilyen változást magunkon mint amin most, most keresztül megyünk, amióta PPH-nál vagyunk, tényleg talán egy, egy kis picike kis változások voltak, de ahhoz képest, a, amin itt keresztül megyünk, hát az, az semmiség. Eddig mutatott nekem a Nyílt Akadémia kócsképzései, hát lehet mesorolni, de arra most nincs elég időnk. Hát egy fantasztikus közösséget elsősorban, ami a mai világban nagyon-nagyon fontos. Nagyon-nagyon jó érzéssel tölt el, és megnyugtató, hogy van egy ilyen közösség a háttérben, mint amilyen a PPH, mert ezekben a nehéz időkben nagyon nagy szükségünk van rá, hogy, hogy emeljük egymást, és ezt, itt, itt megkapunk minden támogatást. De egy kicsit lejjebb csúszunk, akkor csak elővesszük Miklósnak a hanganyagait, hallgatjuk, vagy felhívjuk tanulatásainkat, és már is, már is jobban vagyunk. És ezt, és ezt sajnos a családban sem tudjuk megtenni a családtagokkal, akik, akik ugye nem tanulnak itt a PPH-nál, nem, nem tudunk olyan hangulatot teremteni, mint mint mint egy pph-sal. Mint itt három nap alatt. <gül> Főleg mikor több napig is együtt vagyunk. Hát ezt ezt elmondani nem lehet, hogy itt milyen milyen szuper érzések, milyen hangulat van. Milyen jó itt lenni. Jó itt lenni. Hát ezt meg kell tapasztalni. Ezt Mi le... sem tudtuk, de amíg nem ezt, tapasztaltuk ezt, meg. Ezt elmondani nem lehet. Voltunk más <gül> csapatban is, és az, tehát más helyeken is. Igen, igen. Voltunk, már igen. csapatunk volt korábban is, meg a más közösségben is voltunk, de tehát nem lehet összehasonlítani a, nem, azokat, nem. meg ezt, a, ami itt van. Bizony. A föld és a föld. Hát, hát ez teljesen más. Mit tanácsolok másoknak? Hát ez mit tanácsolok? Ugye ja, hallgatták az előadást, hallgatták Miklós igazából ő, ő mindent elmondott. Aki, aki, aki átlátja, akinek még nem, nem az az ez. ezt. <gül> átlátja ezt a mai helyzetet, ami a világban van, és, és euh, tud gondolkodni. Hát egyszerűen nem, nem tudom azt elképzelni, hogy hogy ö, nem szeretne közénk tartozni, vagy nem szeretne belátni ebbe a közösségbe, hogy, hogy mi is ö, mit is ö, végzünk mi. Mert ö, tényleg, ö, tényleg a világon nincs még egy ilyen közösség mint mi. Hiába, hiába sok spirituális ö, csoportot ö, szoktam nézegetni és ö, és sehol nem látok olyan összefogást, olyan, olyan együttműködést, mint ami nálunk van. És, és akkor jönnek sokan azzal, hogy meditáljunk, és mindenki a saját útját járja, hát most egyedül saját, saját út meg meditálással, hát azzal hány nem ember há, igen, hány ember ért, ért el nagy dolgokat. Hány hány ember persze ember kell a meditálás, nagyon jó dolog de, de itt, itt, itt összefogás kell, egy, egy csapat kell, ahol egymást építjük, segítjük, és, és ugye olyan dolgokat tanulunk, ahol, amit máshol nem, mert mióta itt vagyok, én is azóta kezdtem úgymond befelé fordulni és figyelni magamat, és egyre jobban látom, ahogy telik az idő, hogy, hogy mit kell magamon javítsak és uh, ugye itt megvannak rá a módszerek, hogy ezt hogyan kell csinálni. És uh, ilyen változáson, mint amin mint, mint keresztül megyek, megyünk, hát ilyen is. <gül> <Keresztül>. <gül> és jövő, jövő és értélemben. pozitív értelemben. Igen. És pozitív értelemben. Olyan dolgokat ki tudok magamból hozni, hogy hogy csak esek. <gül> hát és, igen. És, és, <gül> és ez még csak a kezdet, mert még, még a fejlődésnek nagyon az elején járunk. És ha már most ilyen dolgokat megtapasztalunk itt, hát akkor mi lesz az után? Köszönöm szépen. Pár szót eddnék én is. Civil foglalkozásom eredetileg számítástechnikus, tehát informatikus, de ebben a szakmában már nem igazán tevékenk, de egy idő. Szabolcs szakmában beleg megyéből polcsámáról jöttünk a párommal, két kisgyermekünk van. Miért kezdtem itt a mulni a Nyílt Akadémiánál? Mert azt éreztem, hogy valami hiányzik. Tehát nem tudtam megfogalmazni könyveket olvastunk, előadásokat hallgattunk, jártunk helyekre, voltunk közösségekben. Nem tudtam, hogy igazából miért, de valami, azt éreztem, hogy valami hiányzik, és ezt ö, azért kezdtem el, mert ö, úgy egy, egy előadás után azt láttam, vagy azt gondoltam, hogy itt megkaphatom azt, ami, amit máshol sehol nem kaptam meg, és ami máshol vagy valamilyen módon mindig hiányzott, és ez be is igazolódott egyébként. Tehát eddig mutatott nekem a Nyílt Akadémia jobbító coach képzése. Sokkal többet adott, mint amit vártam. Tehát az a, az, a, az a dolog, ami még hiányzott, amit úgy, hogy még valami még mindig hiányzik, az igazából sokkal több az elmúlt négy és fél év, közel négy és fél év, amióta itt vagyunk, most már nyugodtan tudom mondani, hogy sokkal több dolog, amiről azt gondoltam, hogy hiányzik. De nem, nem is tudtam azt, hogy mit jelent az illetve. Nem is tudtam, hogy az életnek tíz területe van. Tíz különböző területe van. Vagy mi az, hogy elnyomás, illetve hogy vannak elnyomók, és azokat hogyan kell kezelni. Vagy nem, nem is tudtam, hogy van-e hogy hangot és kála És az mennyire fontos, hogy, hogy ugyan működik a belmádi jobb agyféltekénk. Önismeretet most tanuljuk. Olyan dolgokat tanulunk, hogy életem, tehát valamilyen minimális fogalmam volt korábban esetleg különböző könyvekből, képzésekből, de, de ennyire résztesen ilyen mélységeiben megismerni önmagamat, a páromat, a többi embert sehol. Nem, nem is halottam ilyen, ilyen képzésekről, és mi már ezt ötödik hónapja tanuljuk, és még mindig nincs vége. Aztán eredményes eh, tanulás, de nem olyan régen volt például, hogy hogyan kell igazából, mi a módszere, mi a technikája annak, hogy hogyan kell helyesen tanulni, amit például az oktatási intézményekben sem tanítanak. És a gyerekek ezzel is küzdködnek ugye komoly problémákkal. Mi ezt megtanultuk, holnapokon keresztül, hogy itt, hogy itt mi a technológia ennek és hogyan kell ezt... Közbevágok egy kicsit, hogy nagyon óriási dolog az, hogy hogy uh, tudjuk azt, hogy a gyerekeinket is uh, hogyan kell tanítani. Mert például most elsősorban kisfiunk és uh, olvas, és vannak szavak, amiket úgy látom olvas, de látszik rajta, hogy nem érti. És akkor... Uh, ugye a meg nem értésekből nagyon sok probléma adódik. Ő és nem mondja, hogy nem érti. És ő nem mondja, hogy nem érti, igen. és most már én azt tudatosan figyelek rá, és rákérdezek, hogy érted, mit jelent ez a szó? És mondja, hogy nem. És amikor elmagyarázom neki, látom rajta azt, hogy, hogy annyira Mert megkönnyebbül. És, az hogy, és ez hihetetlen, hogy, hogy, hogy a gyermekeinket is, hogy, tehát igen, igen. is... Tehát tudjuk alkalmazni kisgyerekeknek és a családban is hogy a nevelésüket egy jó úton járunk, meg tudjuk tanulni, hogy hogyan kell helyesen nevelni őket, tanítani őket, Igen, és ez nagyon nagyszerű dolog. A hétköznap életben hát olyan tudást és módszereket, technológiát ad, amit a hétköznap életben kiválóan tudunk használni minden, minden tiszt területen. És mi találkozunk másoknak? Hát igazából kicsit készültem, írtam egy pár dolgot. Mert azt látjuk, azt tapasztaljuk, hogy vannak sokan, akik már egy ideje nézik, hallgatják Szegecsik Miklós előadásait, de még nem döntöttek, és szeretnék egy pár gondolatot ezzel kapcsolatban elmondani. És egy pár gondolatot összejöttem itt, hogy mi lehet az emberek fejében, vagy mi lehet a fejedben, hogyha most ez valaki hallgatja, vagy nézi, hogy miért nem mondjuk tetszik neki, de még mindig nem indult le ezen az uton, hogy itt tanuljon, itt legyen közöttünk. Mondjuk lehet, hogy ilyen gondolat felmerült a benned, hogy nincs időm. Tehát nekem nincs időm arra, hogy ide jöjjek tanulni és itt hallgassam a coach képzéseket. Hát igazából megértem, hogy itt gondolod, de ha nem kezded el itt nálunk a coach képzésedet, akkor hogyan lesz időd? Hogyan fog ez megváltozni? Vagy például ö, szoktál olyan dolgot csinálni, ami, ami mondjuk nem igényel teljes odafigyelést. Tehát minden, mindannyian szoktunk például valahol várakozni, nem? Vagy ö, olyan dolgot csinálni otthon, ami nem igényel teljes odafigyelést. Ilyenkor be tudod mondjuk vagy a vagy okos telefonodon, vagy be tudsz úgy egy fülest a fületbe, akár csak az egyikbe és ö, tudod hallgatni a képzéseket élőben vagy felvételről, tehát igazából akadálya nincs annak, hogy nincs időd, tehát olyan nincs, hogy nincs időd, mert a mai lehetőségekkel, technikával bármit meg lehet adni, és telefonon keresztül, okostelefonon keresztül fel, fel tudod rátölteni, vagy élőben tudod hallgatni, nem igényel nagy internetet, tehát minimális internet igénye van, és tudod bármikor, bárhonnan hallgatni. Tehát igazából ez nem lehet kifogás. Aztán le hogy úgy gondolod, hogy nincs pénzem arra, hogy elkezdjem. De ha nem kezded el a kocsképzést itt nálunk, akkor hogyan lesz pénzedre? Hogyan fog ez megváltozni, hogy lesz pénzed, hogy legyen több pénzed, hogy egyre több pénzed legyen? És bizonyára te is úgy vagy vele, hogy ha valaminek látod az értelmét, hogy ez jobban tudja tenni az életedet, akkor erre szívesen áldozol pénzt, nem? Nem így van? És ö, számodra ugye annak van értelme, hogy jobban boldogulja a hétköznap életekben? Mondjuk mind az életemén a tiszt Vagy ha éppen most tényleg nincs 19.700 forintod arra, hogy elkezd, mert igazából ennyi az első hónap, a második hónaptól viszont már csak 9.800 forint havonta. Ez most ráadásul egy nálunk, és ha nincs Konkrétan most ennyi összeg, nem már rendelkezésre, akkor mennyi, mennyit tudsz most félretelni rá, vagy befejezni rá, hogy, hogy lefoglalad, hogy, el, hogy elkezd, hogy komolyan vedd. Mennyit tudsz rá? Tehát fél aztek is kis összeget, amennyit most félre tudsz rá számni, és, és kezd el, és utána pedig a többi pedig gondos róla, hogy már minél előbb. Vagy mondtad azt, lett ilyen kifogásod, vagy gondolatod, hogy igazából nekem már van mesterem, nekem nincs szükségem egy másik mesterre. Nagyon jó, hogy már van mestered, hogy elindultál ezen az úton. De az a mester, akitől te tanulsz, vagy aki téged tanít, az mennyire hiteles ember. Tehát úgy él, amit tanít. Van tudása, Tapasztlat az minden tiszteletére? Ezt a tudást át is tudja neked adni. Hatékonyan. Van különleges égi kapcsolat annak a mesternek, akitől tanulsz. Vannak különleges képessége annak a te mesterebnek, akitől te tanulsz. És ennek a mesternek is az anykor a legfőbb célja? hogy az emberek tömegesen be tudjanak jutni az alánykorba? És képes is tenni ez a te mestered azért, hogy az emberek tömegesen be tudjanak jutni az alánykorba? Tehát tudsz mérlegelni, hogy, hogy melyik mester mennyire követhető ezek után, nem? Vagy még azt mondod, hogy gondolkodom rajta. Hát, mikor szeretnél agrébben, boldogni az életedben, majd valamikor, vagy, vagy minél hamarabb? Neked melyik jobb igazából? Minél előbb, nem? Tehát minél előbb szeretnél jobb, boldogabb magadnak, magadnak, srápodnak, a gyerekeidnek, unokáidnak, mert nem így van? Tehát logikus, nem? Egy mondhatod, hogy neked elég az, hogyha nézed a díjmentes előadásokat? Tehát hallottunk már ilyeneket több embertől, hogy hát nekem elég igazából az, hogyha nézem a díjmentest, és én nekem az elég. Tehát azt, hogy a tudod, hogy a díjmentes adásokban nincs, nem kapsz ö, tudást és módszereket az életed minden tiszt Tehát a díjmentes az igazából csak az érdeklődéskert és szolgálja, az nem ad neked arra tudást, hogy a problémádat meg tud előzni, illetve tud helyesen kezelni. Ráadásul nem ad arra sem tudást neked, hogy hogyan tudsz békében, boldogságban, szeretetben együttműködve másokkal, tehát szegedetben együttműködve élni másokkal. Igazából nem, nem ad erre sem tudás, hogy ezt hogyan tudjuk megtanulni. Vagy ö, azt gondolod, hogy elég, ha meditálok, könyveket olvasok, ö, előadásokat hallgatok az interneten, tömegével vannak előadások mindenféle tanítóktól, aki tanítónak vallja magát. Nagyon jó dolgok, hogy ezen az uton elindultál. De igazából hány olyan embert ismersz, aki ezek által, hogy könyveket olvas előadásokat hallgat, vagy meditál, kiválóan tudja kezelni az életének mind a tíz életterületét. Nálunk egy igazából minden tudást és módszert megkapsz ehhez. Miért nem ingyen vannak a képzések? Ugye szoktunk jelenleg is hallani, ugye az előadásban elhangzott hogy a tudás az igazából nem kényszer, nem is szükséglet, hanem a tudás az választható. És ez mindig is így volt. Vagy lehet, hogy úgy gondolod, hogy elég nekem az, ha eljárok párnapos tanfolyamokra, képzésekre, és nekem annyi elég. Tehát igazából tudtad az életed, illetve tudtad azt, hogy az önkorba kerüléshez 9 év folyamatos tanulásra van szükséged? Hol fogod ezt megvalósítani? Rajtunk kívül. Vagy úgy gondolod, hogy párnapos képzéseken te meg fogod kapni az életed összes területére a megoldásokat, a tudást és módszereket, technikákat? Vagy például hallunk olyanokat is, hogy nem kell tenni semmit az önkorért, az ankor majd magától eljön, majd valamilyen külső segítség, hogy földön ki, jöjjek, majd megmentik az emberiséget, és akkor majd úgy jó világ lesz. ezt csak, csak beköszöntök Án, és a teljesen jó világ, és minden happy lesz. Hát ilyeneket is hallunk, olvasunk emberektől. Tehát ugye tudod, hogy az aranykor az a béke, boldogság, szeretet kora, ahol nincs ugye elnyomás, és az emberek szeretekben, együttműködve élnek egymással. Hát nem tudom, hogy ki az, az ember, aki azt látja, hogy most efelé halad a világ. Hát. Tehát azt mondod, hogy az emberiséget meg megmentik ki Egy olyan emberiséget, aki nem képes, meg nem akar önmagáért tenni? Tehát te megmenteni egy olyan embert, vagy bárkit, vagy bármit, aki önmagáért nem akar tenni. Önmagát nem akarja megmenteni? Tehát gondolod gondolod végig, te megmenteni azt? Tehát ezt, ugye nem gondolod komolyan, vagy nem gondolja senki komolyan, hogy ez, hogy ez így van. Aztán hallunk ilyeneket, olvasunk ilyeneket, hogy nem kell követni semmilyen tanítót, nincs szükséged semmilyen tanítóra, haladiginesen azon az úton, amit.. amiért itt vagy. Hány olyan embert ismersz, aki nem hallgatott semmilyen tanítóra, vagy nem. Tehát, aki nem követett senkit, és rendben van az életének minden területe. Hány ilyen embert ismersz? Személyes ismertségi körödből, rokonságból, barátokból. Hány ilyen embert ismersz, aki nem volt képes, vagy aki ezek által, hogy ugye nem, nem követett senkit, megtanult szeretetben együttműködve élni másokkal. Hány ilyen embert ismersz? Mert igazából én egyet sem. Hány embert ismersz, aki nem követett senkit, és kiválóan tudja kezelni az, az életében felmerülő problémákat, megelőzni ezeket a problémákat. Én egyet sem ismerek ilyet. Aztán van olyan, hogy nem kell felődni, csak a belső hangra kell figyelni. Te nem is kell felődni egyáltalán, csak magadban figyelj a belső hangra, és akkor majd ez vezetni fog téged. Na most, vajon nem -e, azért születtünk meg, hogy fejlődjünk? És ugye a fejlődés szerinted van, tudás és tapasztalatszerzés nélkül? És nem csak akkor tudsz a belső hangodra figyelni előjobban és jobban, hogyha tudást szerzel, hogyha tanulsz, és megtanulod a problémákat helyesen kezelni, problémákat helyesen megelőzni? És így egyre inkább tudsz a belső hangodra figyelni? És ugye olyan dolgokat tudsz tanulni, ami előre vissza És ugye van egy Joker kérdésünk, vagy egy Joker dolog, ami, ami mi, miért pont, pont Szelecsik Miklós tanítomester, és miért pont a PPH? Ugye annyi szervezet van, annyi különböző képzési hely van, tanfolyam van, hogy miért pont Szabetség Miklós, és miért pont a PPH. Hány olyan tanítómestert ismersz, aki hiteles, magyarul, ezt, tehát magyarul úgy is él, mint amit tanít, tehát nem bort iszik és el, hanem úgy is él, mint amit tanít, hiteles ember, és hány is ismersz, aki az egészszeretét arra tette fel, hogy itt aranykort tudjunk létrehozni együttközösen, összefogással? Mert mi négy és fél óra vagyunk itt lassan, de csak Miklóson kívül mást nem ismerünk. Hány olyan embert, olyan tanítómestert, vezetőmestert ismersz, akinek tudása és tapasztalata is megvan, három különböző területen, ugye a pénzügyek, a szellemiség és az emberek vezetése. Ugye enélkül hogyan lesz aranykor? Sehogy. És mi igazából, én végig gondoltam azt, hogy Magyarországon vagy külföldön van-e olyan tenítőmester vagy vezetőmester, akit, aki ugye viszonylag népszerű, hogy rendelkezik-e a három közül mind a hárommal. Mondhatunk itt a Dalai lámától kezdve bárkit, aki ugye elég elismert, Eckhartól létő kezdve bárkit, ugye minden ismerjük ezeket a tanítókat, tiszteljük, becsüljük őket, de nem pénzügyi szakemberek, téren nyilván ö, rutinosak és megvan a tudásuk, tapasztalatuk, azt nyilván elismerjük, de egy emberek vezetésében profit lennének és lenne a tudásuk, meg tapasztalatuk, Hát ezt megint nem tudjuk jól elképzelni, és úgy gondoljuk, hogy ez a háromból az egyik feltétel tud ö, teljesülni, igazából a, mind a három feltétel az nem tud teljesülni. És hány olyan szerzetet ismer ez a, a PPH-n kívül, aki tömegesen tudja bevinni az embereket az erenykorba? Mert mi nem ismerünk semmilyen, se külföldi, sem magyar szerzetet, mást ilyet. És hány olyan szerzetet ismersz, ami képes az embereknek valódi kiutat, valódi reményt és valódi választási lehetőséget adni? Főleg ebben a mai helyzetben, 2020-tól. Mi megint csak azt tudjuk mondani, hogy, és szerintem hogy mindenki meg tud erősödni benne, hogy nem ismerünk más ilyen tanítót, és nem ismerünk más ilyen szerzetet. Úgyhogy remélem, hogy sikerült ezeket a kifogásokat, tőfiteket, elöszletni, és hogyha úgy gondolod, hogy ez sikerült, akkor várunk szeretettel közünk, és ne haboz nem kell várnod szerintem hónapokat, éveket, hanem most gyere közünk, és igazából hiszünk, várunk Hiszünk benned, de a döntés a tiéd. Így van, hiszünk benned, de a döntés a tiéd. Köszönjük szépen! Köszönöm.